بيجي لي اسئله كتير قوي خاصه بمشاكل عقد زواج المصري من فيلبينيه والمصري من روسية والمصري من بيلاروسيا ومن اوكرانيا لان الجنسيات دي فيها اقامات لغير غرض السياحه وبتصور المشكله ان مثلا الزوجه نازله مصر اسبوع او عشرة ايام والاقامه الغير غرض السياحه عشان فيها استعلام امني بتاخد من 30 ل 40 يوم طب نعمل ايه في حاله زي دي هي أنا زي دي احنا عندنا حل رقم واحد ان احنا نعمل توكيل من الزوجه قبل نزولها مصر رقم اتنين رفع قضيه اثبات علاقه زوجيه رقم تلاته عمل اثبات علاقه اه عمل الاقامه الغير غرض السياحه طب في حاله الفلبيني هيام وشهاده الاجنبي المقيم داخل البلاد والاقامه بتكون صعبه شويه بالنسبه للفلبينيات انا كهيام بعمل اثبات علاقه زوجيه يعني او او يعني بعرض الحل ده على العميل بتاعي وغالبا العملاء بيوافقوا عليه اه لان ده الحل الأأمن والأحسن وال... واللي يعتبر نوعا ما أسرع لأن فيش حد بيقعد بتكون هي نازله فيزا سياحيه فمبتقدرش تقعد مده طويله خاصة إن ممكن تكون مرتبطه بشغل أو حاجه فاحنا بنعمل توكيل للزوجه توكيل في القضايا عادي خالص وبنعمل توكيل للزوج بنرفع إثبات علاقه زوجيه وبنسجل العقد بتاعنا أحوال مدنيه يعني الجنسيات اللي فيها إقامه لغير غرض السياحه المشكله الاساسيه فيها بتصور مش في الصفارة. موافقه السفاره، موافقه السفاره بتطلع في بكل سهوله من روسيا وبيلاروسيا واوكرانيا والجنسيات دي، آه انما المشكله في الاقامه وان الزوجه ما بيكونش عندها متسع من الوقت ان هي تقعد في مصر لحد ما تخلص اجراءات الاستعلام الامني، فاحنا بنستعيد عنها او انا كهيان بستعيد عنها باثبات علاقه الزوجيه عن طريق محكمه الاسره، وباخد العادل بسجله احوال مدنيه وينزل على سيستم الاحوال المدنيه تاخد بيه تاخد بيه جنسيه تاخد بيه فيزه زوجه مواطن مصرى وتسجل اولادها ان شاء الله بكل سهولة يعني هنا ما فيش ازمة خالص في الموضوع قد ما المشكلة كلها بتصور في الوقت يعني مش مش ازمة مستندية او ازمة في اي حاجة او في استحالة لا هو ما فيش استحالة لو واحدة عندها وقت تقعد تعمل اقامة لغير غرض السياحة بتعملها في ناس كتير جدا بيعملوا اقامة لغير غرض السياحة سواء اقامة دراسية او اقامة استثمارية او اقامة على العمل اي نوع اقامة بتاخدها بس تكون لغير غرض السياحه بتمكنها من اتمام مراسم العقد هنا داخل جمهوريه مصر العربيه بكل سهوله او تعمل اقامه لغير غرض السياحه بغرض الزواج يعني بتقدم عقد الزواج الشرعي في الجوازات والهجره والجنسيه وتقدم موافقه السفاره وبتقدم الشهادات الصحيه وبتعرفوا من إن هي راح تعمل العقد وطلبوا منها اقامه لغير غرض السياحه ومشكورين الجوازات والهجره والجنسيه بيدوا اقامات لغير غرض السياحه ما عدا الاستثناء في الجنسيه الفلبينيه بيكون في صعوبه آه ما بتتخذش بسهولة بصراحة يعني